بهذه المقطوعه الجديده يمكنك نسيان كل ما سمعته من موسيقى قبل هذا اليوم هذه هي البدايه الحقيقيه للموسيقى بهذه الكلمات افتتح العرض الاول لموسيقى كارمينا بورانا كارمينا بورانا هي المقطوع الأشهر لألمانيا النازية ورغم كل محاولات الحلفاء لطمسها، إلا أنها ما زالت خالدة إلى يومنا هذا وتسمع في المعارض من وقت إلى آخر كارمينا بورانا هي تحفه ألفه المؤلف الألماني كارل أورف الذي كان نازيا حتى النخاع، وهي تستند إلى 24 قصيدة من القرون الوسطى معظمها مكتوبة باللغة اللاتينية وأما الأخرى فباللغة الألمانية البافارية الجنوبية ومواضيعها تتنوع بين الدين والحكم واغاني الحب العاطفية والماجينة في كثير من الأحيان ومواضيع شيطانية يقسم هذا العمل بشكل رئيسي إلى ثلاث أقسام تحت عناوي في الربيع في الحانة وفي محكمة الحب وتمزج القصائد بين الطهارة واللذة في التعامل مع متع الحياة بروح من السداجة وتتمحور الفكرة حول موضوع القدر ففي كل أغنية تدور عجلة القدر فتتحول البهجه إلى حزن وينقلب الأمل إلى مرارة والعكس بلا نهاية كما هي الحياة الذي هو معروف لنا هو أن هذه القصائد هي من تاليف مجموعة انشقت عن الكنيسة يقال لهم الجوليارد عاشوا في العصور الوسطى وكانوا شديد المجون يلبسون كالنساء وعن كل فاحشة لا يتورعون ولأجل هذا يقال أنه قد طردتهم الكنيسة الجزء المثير والذي لا يعرف لنا إن كان حقيقة أم خيال هو أن كارمينا بورانا ما هي إلا شعائر تعبد الشيطان وهناك رأي آخر يقال بأنها من تأليف الشيطان ذاته والحق يقال أنه لا يمكننا أن نعتبرها فقط مجرد كلمات على ورق وموسيقى كأي موسيقى شكرا لكم إخواني على المشاهدة وإلى الحلقة القادمة بإذن الله ومع مواضيع أخرى